ماشاءاللہ اللہ huh? <laughs> My dear VIP, my dear VIP, most tearful, so smart, handsome, cute, beautiful, some like one. Oh no. No <laughs> <laughs> oh, <he broke> <laughs> <laughs> <laughs> پاگل دل ہے کیسی یہ مشکل ہے بے بجا کسی پہ اعتبار کرے جو بھی یہاں گیا بھائی لاک ڈاؤن کھل گیا کھل گیا بھائی میں کھل گیا दोस्तों एक खुशखबरी देनी है आपको मोदी का कल इंतकाल हो गया है मोदी मर गया मोदी मेरा भैया मर गया मोदी मर गया رپس راضا بچو ٹول ووت پھنسا شاعم کڑی چہرہ دا چاپر لکھی لائے جنجال پارک <تصدق gagnerina> <tac> <promising arkadaşlar> دا رکھ لوسوس زميش رپوندس خوش خودچه يار باز ديلش و تاخني هدا يخنيچر تيتر دپشي ونيسه ال تي دپازو ونيسه زم ما مات تيتر دلاشه ونيسه او زير نه خر پريو او ګور څنګه مخور پريو د مخ بلاخته او راغس نه تو د چا او ګورمچي بکشيتا کاش کې چې پر دغ ناس مرسوي دا, دا خو توله ناس مران مخلوق دي انا به درتشتي چر باندې توام